Літературу, яку виявили у бібліотеці епархіального управління Святопокровського кафедрального собору, досліджує Служба безпеки України із залученням фахівців. Про це розповіла прес-секретарка управління Служби безпеки України у Хмельницькій області Людмила Рябчук. У приміщеннях храму працювала ревізійна комісія, яка описувала майно, говорить керівник релігійної громади собору Юрій Смаль, і показує фото знайдених там книг. І там було виявлено дуже багато, на нашу думку, Література, яка несе в себе ненависть до України, закликає до війни і прославляє русський мир. Юрій Смаль каже, чимало виявленої періодики видано у Росії. Там були знайдені періодичні видання, друковані газети, статті, в журналах статті, літератур, літературне видання, книги. Все було надруковано російською мовою, більшість було видано на території Російської Федерації. Роки різні. За словами Юрія Смоля, знайдену літературу передали в Службу безпеки України. Безпосередньо звернулося в УСБУ Хмельницької області і відповідно з відповідною заявою, з документами, актом, додатком переліку документів і переліку літератури, яку ми виявили. Ми все вздали туди. Деякі фото книг, що надав нам Юрій Смаль, ми надіслали керівниці аналітичних проєктів з протидії дезінформації Міжнародного центру протидії російській агресії Валентині Биковій. Свою оцінку вона озвучила телефоном. Я тут бачу, звичайно, для церковників літературу. Періодика, до того, що це стара періодика, мене більше турбує інше. Те, що всі ці службовці вони є лідерами суспільної думки для своїх вірян. І те, що вони читають, то одне, а те, що весь цей... Русський мир так званий, вони їм індокр... індоктринують своїх вірян. Як може впливати Росія на свідомість українських вірян через літературу, Валентина Бикова каже. Ця література вона стає під ґрунтям. Живільним для того, що виливається вилівається в конкретні дії і, зокрема, в неповагу до наших військових. В своєму «З нами Бог» також немає нічого погано. Погано тільки те, що ми русські, а з нами Бог. Тобто створюється таке враження, що... Ну, якась богообрана з однієї окремо взятої нації, а з іншими націями не Бога немає. Чи може Росія використовувати церкву для пропаганди, Валентина Бикова розповідає. Не тільки може, так воно і є. Це ми побачили ще в 2014 році полковник ФСБ Гіркін, Стрілков так званий, він спочатку відвідав Крим саме у складі церковної делегації. Потім ми це спостерігали по монахах Святогорської лаври які ховали там зброю у своїх скитах і ховали терористів. Представники Української православної церкви, що донедавна правили у соборі, ситуацію з бібліотекою коментувати відмовились. Нагадаю, 2 квітня мережею поширили відео з побиттям колишнього військовослужбовця у Хмельницькому Святопокровському соборі. Того ж дня на загальних зборах понад тисячу містян проголосували за перехід релігійної громади храму до Православної церкви України. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.